En plena muntanya de Montjuïc es podia trobar una atracció ben singular, el Mississipi. Un vaixell com els que circulava pel, per aquest famós riu americà. Escales i terres que es movien, o rodes que giraven que calia travessar, eren algunes de les emocions que deparava aquesta atracció. El Mississipi de Pepín està fet a base de peces de fusta i cartró,